Я знаю, що ви зараз на невеличкому перепочинку. Які почуття зараз у вас відпочили хоч трошечки? Так, мені здається, що фізично це сталося, але психологічно ну, дуже важко. Тим більше є постійне усвідомлення, є контакт з хлопцями, які зараз знаходяться там. Знаю, що відбувається, тим більше річниця вже війни повномасштабної і ну, вся вся психологічна тема від того, що ми там бачили, що там з нами відбувалося, найстрашніше з нею жити. От, але в принципі, все слава Богу. Ви говорите, що ви спілкуєтеся з тими, хто зараз під Бахмутом, а ви там скільки днів провели? Теж понад 100? 101, день. 101 день. день. Як зараз ситуація там змінюється? Чи все на тому ж етапі, от як ви там були? Ви знаєте, є певні хороші новини. Те, що відбувається з нашого боку штурми. Ми потрошки навіть забираємо деякі ділянки. Активних наступів не відбувається. Це говорить про те, що у ворога є проблеми із БК, із особовим складом, із мотивацією. І так, як мені кажуть, кажуть, тільки ви виїхали, в нас одразу наступила тиша. Ну, знову ж таки, я хочу б сказати, що тиша на війні — це не тиша в Києві. Все дуже умовно і все дуже неоднозначно. Але в порівнянні з тим, що було, за той період, коли ми були там, то відносно зараз активних наступів не відбувається. Немає тої кількості арти. В основному працюють з піхотних засобів за гесів, за спегес, кулеметів. От але е, потужних просувань немає живої сили. Там достатньо чи збільшується кількість особового складу? Ну їх завжди багато, їх завжди надбагато. Ну, в порівнянні е, з нашими це ну, X-10, X-12, X-15. Тому вони зараз по норах, вони е, доволі обісцяні, е, тому що зараз зайшли ну, абсолютно інші війська. Ми лупашилися з вагнерами. Е, знову ж таки, коли ми були, нам повідомили, що 80% цих гнилих уркаганів ми знищили, і тому зараз там є регулярні війська, ну вони не такі вмотивовані і взагалі, чесно кажучи, кожен день я молю Бога, і взагалі, я не знаю, якісь інші сили, щоб скоріше ця наволоч пішла звідси. Ну, ви бачите тенденцію до того, що вони підуть? Ми, знаєте, неодноразово з експертами обговорюємо тему, чи готові зараз росіяни до чергового жесту доброї волі, приміром, як то було в інших регіонах нашої держави. А ви як відчуваєте, як вважаєте? Е, мені хочеться відчувати і хочеться довіряти своїй інтуїції, що все ж таки е, от прям вони знаходяться наразі на такому... Е, останньому подиху я не впевнений що в них є можливість штурмувати я не впевнений що в них є сили робити контрнаступи я не впевнений що в них є сили обстрілювати наші мирні місця і міста От, тому е, мені дуже б хотілося, звичайно, щоб це все закінчилося, але поки що реалії говорять про інше і вони продовжують стояти. Ну зрозумійте, це просто весь світ побачить, як ця псевдодержава просто взяла і як ну, на маленькій Україні кров'ю. Е, крові. Ну, це абсурд визнати. Але рано чи пізно це в будь-якому разі станеться. Якщо аналізувати ваше перебування в різних гарячих точках, а свободівці, скажу нашим глядачам, завжди перебувають, якось так вже сталося, в найгарячіших точках, Володимир особисто був в Сєвєродонецьку, звідки, власне, почалося наше знайомство через прямий ефір. Пам'ятаєте, Володі? Так, так, та, звичайно. Так, далі Бахмут пішов. Для вас найважче, де було? В Сєвєродонецьку чи в Бахмуті? Під Бахмутом? Це абсолютно різні напрямки, це абсолютно різна війна. Тоді ми зайшли після Рубіжного і для нас це було, ми, ми вчилися, на севері. ми вчилися. У нас ми були абсолютно безбашені, ми не думали, ми більше діяли, діяли, діяли, діяли. Зараз ми багато чому навчилися. Батальйон Свобода. Прям реально навчилися воювати і робить це ну, доволі результативно, дивлячись по цифрах, коли ми виходили, нам повідомляло наше керівництво, ну, це в 15 разів більше втрат, ми завдали ворогу, ніж вони нам. І це не може не тішити. Але от вже тут під Бахмутом вже більш зважено, вже більш організовано, підготовлено, слава Богу, є певна техніка, слава Богу, є певні ресурси, які нам допомагають. Ну і звісно за рік ну, тут і ведмедів да, вчать їздити на велосипедах, mm -hmm. а люди, які були вмотивовані, десятки разів швидше вчаться. Останнє, що запитаю вас, знаю, що вас треба відпускати, бо вас там далі, як мені кажуть, інтерв'ю. Чергове, так може бути. І це прекрасно, що ви виходите в люди і розповідаєте про усі жахи окупантів, так що вони коїть на території нашої держави. Ну і, звісно, говорите про власні здобутки, щоб теж мотивувати населення. Скажіть, от ви зараз в відносно спокійному Києві, світить сонце, ви їдете на авто. Я не знаю, скільки ви днів перебуваєте в столиці, але... От у людей, таких як вас, які повертаються з гарячих точок, є щось, що дратує у великому місті, або щось, що ви хотіли би змінити, або якось ставлення українців, ваш, там, оточуючих до вас. От що, що дратує, а що радує? Мене дуже тішить те, що в моєму оточенні багато людей, чоловіків безпосередньо, які е, проходять медичні курси, які вчаться на дронщиків, які купують собі зброю, амуніцію, які готуються, їздять на стрільби і розуміють, що або прийде повістка і треба буде кудись ну, висуватися. І, знаєте, найдивніше, коли там, люди мені, ну, дехто каже, що мені прийшла повістка і я був не готовий. Ну, значить, ти просто... Ідіот, якщо ти не розумієш, що цей рік треба було не відсиджуватися, а робити якісь не, певні рухи. І я не можу сказати, що це мене дратує. Я тішуся від того, що люди стають більш свідомими. Те, що у нас надпотужні волонтерські рухи, скільки людей абсолютно невідомих мені виходили і допомагали, коли ми були там, і допомагали ну, не просто, умовно кажучи, турнікетом, а висилали дрони, давали машини, екофло, ну, бантера да угу. тобто робили надпотужні вклади. І це при тому, що я їх не знаю. Це говорить тільки про одне, що ми єдина сім'я, ми боремося за нашу свободу, і ми скоро її здобудемо. Не може мене дратувати те, що Київ спокійний, що в Києві працюють ресторани, там, кінотеатри і все інше. Це нормально, так має бути. Я ще раз скажу, що ми там ну, заради цього. Не може бути, не можуть всі воювати, не можуть всі тримати в руках зброю, але готуватися до того, що як я казав, як Ізраїль, як не знаю, ми маємо перейти в абсолютно мілітарну структуру, знаючи, що в нас такі лайно сусіди. Це точно дуже слушні поради. Я вам дякую, Володимира. Набрайте сил, натхнення, дякую. якщо це можливо за нинішніх умов. Для того, щоб іти, і працювати на полі бою гідно, і захищати нас усіх. Дякую, Володь, була рада бачити в ефірі. Володимир Ращук був з нами на зв'язку, боєць батальйону Свобода. Тим часом я нагадаю про наш YouTube-канал. Підписуйтесь, будь ласка, на нього. Якщо ви нас там дивитесь, не шкодуйте вподобайки нашим відео для того, щоб їх побачили якомога більше українців. До речі, інтерв'ю з Володимиром Ращуком я особисто робила минулого року. Якщо вас зацікавив наш сьогоднішній гість, то... Пошукайте в Ютубі «П'ятого» – Володимир Ращук, позивний актор, свободівець. Дуже прекрасна розмова у нас з ним була, і розмова була в театрі, тому що Володя у мирному житті, він насправді був актором. Сподіваюся, що дуже скоро він повернеться до звичайного життя, і ви побачите його на сцені власне, одного зі столичних театрів.